Åbne data, det er, det er lidt en sjov størrelse, fordi at, det er jo egentlig bare data, som er frit tilgængelige. Men, men den måde, vi tit ser på det i forhold til, til det offentlige, hvor vi snakker om åbne data, så er det alle de data, som er dine og mine et eller andet sted, data, som, som bliver brugt i det offentlige. Og vi er jo alle sammen medejere af det offentlige, og det er simpelthen en... En, en måde at få de her data ud på. Så det er, at man, man stiller de data til, til rådighed for, for både virksomheder, men også for, for borgerne, som, som et eller andet sted er med til at skabe de her data. Så det er alt det, som kommunerne og, og myndighederne ellers indsamler og bearbejder af data, simpelthen får dem åbne og, og gjort tilgængelige, så andre også kan arbejde med dem. Hele mit arbejde er baseret på åbne data. Så hele vores site, din det er baseret på at tage åbne data og samle dem på adressniveau i Danmark. Og også nogle gange kombinere åbne data fra en datakilde med åbne data fra en anden datakilde, så man får endnu mere information ved at tage forskellige data og kombinere dem. Dingiv.dk startede som et projekt for mig selv, fordi jeg skulle købe hus. Og så undrede mig, når jeg skulle købe hus, så skulle jeg. Så var jeg interesseret i at kende oversvømmelsesrisiko. Jeg er interesseret i at kende BBR-oplysninger. Jeg er interesseret i at kende radarn-risiko. Jeg er interesseret i at se, om der er fiber og muligheder på adressen. Og så kunne man bruge rigtig lang tid på, når man har fundet en adresse, og så gå ud til de her forskellige websider eller datakilder og finde de her data. Så synes jeg, det var en åbenlys idé at prøve at tage de her data fra de her datakilder og samle dem på en, en site. Så det er hele baggrunden for sitet. I der har vi arbejdet med, med Open Data nu i, i en del år. Det har blandt andet været oplysninger om daginstitutioner og skoler osv. Og i, i forhold til vores lejeboligprojekt, øh, akutbolig.dk, hvor vi så har, har brugt det i forhold til, til de enkelte annoncer og så kunne berige dem med oplysninger om, øh, om, hvor langt der er til, til de nærmeste daginstitutioner, hvad det er for nogen, hvor store er de og hvad, hvad, hvad er, hvad er og så osv. I, i de her daginstitutioner. Vi har været i gang nu i to år med din DinGV.dk, og vi er oppe at have næsten en halv million brugere hver måned, der kommer forbi sitet. Og det er jo fantastisk, at de her åbne data de kommer i brug. Det er jo alles interesse, at når man både udstiller og aftager, at der er så mange mennesker som overhovedet muligt, der har forbrug af de her data. Åbne data i sig selv giver sjældent en, en stor isoleret værdi, men det giver en, en værdi som, som helhed. Øh, og det giver dermed også kommunerne værdi, fordi det selvfølgelig gør kommunerne interessante og er et udstillingsvindue for kommunerne. Og der tror jeg meget, at kommunerne skal tænke ind, at det her er en effektiv måde at få private aktører til at markedsføre dem ved at stille nogle data til rådighed.